هذا الشلة اهداء من عمتك ام هاشم لا قبلت فالطموحات لا يا لجوادي والعش له وعلوها علوها رش والريحان والفل والكادي في في طريق الغالية يوم جابوها. like برضو تطموها لا يا أجوادي واللعش له وعلوها علوها. like والريحان والفل لا له وعلوها علوها. رش والفول والكادي في طريق. في طريق في طريق الغالية يوم جابوها قربوا الاذلال والهيل والعودي غنوا غنوا يا وهنوها شالها ناصر شالها ناصر على سنة الهادي والعلوم الطيبة يفتخر فيها شالها ناصر على سنة الهادي والعلوم الطيبة يفتخر فيها بالعمر اللي فيها الفرح زادي حققت فالطوم منها أمها الكريمة بالطيب تستادي راعي اليوم أبوها وحديها أهلها هم وريثينا جادي لن تخو بالفعل قالوا وفعلوها للمواقف والفخر درع وسنادي والمراكز السنافية تسبوها شارها نصر على صنة الهادي والعلوم الطيبة يفتخر فينا انورت والبدر من حسنها بادي والعدارة ساهرة في لياليها أجلها طر الفرح والمرح شادي والقصايد حاضرة في قوى ربي يحميها من عيون الاحسادي يفطن بالوصف منهيت ماريها يفطن نورك على الحافل وكادي والمعاني الطيبه فيك شافوها هلت الفرحة على قراب وبعادي رشوا القاعه بنزها اكتصر فيها لك بلط فطموها لات يا والعش له وعلوها علوها, أحسن علوها, أحسن علوها أحسن روش والريحان والفل والكادي في طريق في طريق الغالية يوم جابوها قربوا الاذلال والهيل والعودي غنوا غنوا يا العذراء وهنوا شالها ناصر شالها ناصر على سنه الهادي والعلوم الطيبه يفتخر فيها شالها ناصر على سنه الهادي والعلوم الطيبه يفتخر فيها ليله البلعمر اللي فيها الفرح الفرحه حققت فضل امانها وامانيها امها الكريمه بالطب تزدادي راعي اليمنا ابوها أم وحديها اهلها هم وريثين لن لانتخوا بالفعل قالوا وفعلوها للمواقف والفخر درع وسنادي والمراكز الزنا في اكسبوها انشالها نصر على انورت والبدر من حسنها بادي والعذارة ساهرة في لياليها لجلها طير الفرح والمرح شادي والقصايد حاضرة في قوافيها يحميها من عيون احسادي يفطم فطوم بالوصمم هي تماريها نورك على الحافل وكادي والمعاني الطيبه فيك شافوها هلت الفرحه على قراب وبعادي رشوا القاعه بالازهار رشوها شالها نصر على سنه الهادي والعلوم الطيبه ويفتخر فيها فـيـه